Decizie radical luat de medici în cazul lui Daniel Iona subliniere cu, după accidentul de mai insuferit de avocat. Apar probleme pentru avocatul Daniel Iona subliniere cu, după ce a fost implicat într-un accident rutier marci dimineață. Acesta a ajuns la spital, acolo unde a fost operat la mân subliniere unde i s-au făcut o serie de investigații, iar acum afla ce externarea lui a fost amânat. Potrivit surselor spinews.ro, Medicii au decis să îl mai pe Daniel Ion subliniere cu un spital pentru a-i face investigații annuncite. După un control efectuat astăzi, cei care l-au monitorizat în aceste zile au decis să amâne externarea. Chiar dacă el spera să scape cât mai repede, sublinierea ei, să meargă acasă, dorința lui va fi îndeplinit, dat fiind faptul că pentru medicii care au grijă de el, sănătatea primea zi vor fi refcute investigațiile medicale. a lui Dumnezeu, mea subliniere teptam să me simt mai bine, dar în schimb me simt o subliniere nu mai rău, de-abia acum încep să-mi subliniere fac aparicia tot felul de dureri în diferite zone, dureri pe care nu le-am simțit din cauza subliniere ocului. Punct de diminea că am făcut tot soiul de investigații. S-au elucidat toate problemele. Nu sunt probleme din punct de vedere radiologic, sunt chestiuni normale, care apar în urma unui astfel de accident, a spus Daniel Ionastu-Liniere cu în urmă cu o zi.